Контур кола всередині пісок. По черзі виходять пари борців, з екіпіровки в хлопців шорти або трико, в дівчат трико. Всі спортсмени в колі борються, босоніж. Учасники з'їхалися з різних районів області. Про правила розповідає тренер Георгій Петков. Ну тут, в принципі, правила такі прості. Тут правила загалом прості: якщо збив суперника на коліна – за це один бал дається. І чистий кидок на всю спину це чиста перемога. Боротьба триває один період – три хвилини. Єдине, що важкувато – це боротися на піску. Якщо на борцовському килимі якось зручніше і в борцовках, то тут важче боротися». В трьох сутичках поспіль переміг Данило Колесников. Хлопець займається вільною боротьбою три роки. Зараз виступає у ваговій категорії 40 кілограмів. «Таня, Таня! «Намагався виграти. Наблюдаю батьки, мама, тату. Намагаюся, як можу. Не ну, можна ставати на коліна, на локті. Мажливо. Деякі учасники турніру на піску борються вперше. «Коли ти, ти хочеш стати, ти назад йдеш. А коли на піску, ти можеш стати і теж, теж. Вагові категорії рахуються через кожні 5 кілограмів. Серед учасників є дівчата. Після незручного піску впевненіше почуваєшся на килимі, говорить учасниця турніру Анастасія Кірпенко, яка виборола перше місце серед дівчат у вазі 50 кілограмів. «Більше досвіду набираєшся, стаєш сильнішою, з досвідом стаєш кращою». Пляжна боротьба для України – вид спорту новий. Їм почали займатися 5-6 років тому, додає Георгій Петков. Тобто на зараз це не окремий автономний тип боротьби, а різновид класичних типів, таких як вільна, греко-римська. На переможців турніру очікують нагороди та призи. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.